Udorel Toader le răspunde contestatarilor, trei precizări esențiale ale Ministrului Justiției. Confruntat cu unele critici vehemente după ce a anuncat ce fost sublinierătii de care au fost cinuci în condiții necorespunzătoare ar putea fi despubiți financiar, Ministrul Justiției vine cu precizări esențiale pe această temă. Udorel Toader vorbe subliniere-te de subliniere-i despre ancheta de la Curtea de Apel Ploie subliniere-ti, despre care spune ce este leudabil, de subliniere-i nu a fost solicitat de el. Simple precizari. Ministerul Justiției nu a solicitat nici o anchetă administrativă la Curtea de Apel Ploestii, referitoare la faptul că au fost necesare două săptămâni pentru ca originalele documentelor de extradare să ajungă la București. Dacă o astfel de anchetă se desfăsoară, poate fi la inițiativa laudabilă a conducerii instantei. Oficial nu a avansat vreo sumă de bani pentru posibile despăgubiri ale fostilor detenuti, în sensul ce 2, referitoare la condițiile necorespunzătoare din penitenciare. Au fost însă oferite exemple similare din alte state, Ungaria, Italia, Victimele infracțiunilor se constituie parte civila în procesul penal, a fi desfagubite de către inculpatii, cei care au produs prejudiciul. Statul confisca ceea ce s-a dobandit prin comiterea infracțiunilor, scrie Tudor Elcuader pe Facebook.